اشبول الجمر واشعلوا الرايحه عوشوا البيوت وقوة فيها افي عرس بنت الفخر والشان انوره عسى الله يهنيها اشبول جامر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 مبروك بالورد والرايحه نغلته